Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo dva úseky dálnice D11 mezi Hradcem Králové, Myřicemi a Jaroměří. Nové dálniční úseky odvedou veškerou transitní dopravu z kapacitně již nedostačujících silnic 1 lomeno 11, 1 33 a 1 37. Díky tomu dojde v okolních obcích k poklesu hlukové zátěže, emisí z dopravy a výrazně se sníží také riziko dopravních nehod. V tuto chvíli slavnostním přestřížením Pásky, hurá, i potles na místě jsme dokončili stavbu. Děkuji mocáčem za spolupráci v rámci těch aktivit Ministerstva dopravy a nesmírně mě těší, že ten poslední projekt jako z tom je právě na této stavbě. Hlouhu dolů a děkuji. V rámci výstavby obou dálničních úseků bylo vybudováno 28 mostů, 4 mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn o celkové délce téměř 8 km. Tento týden je týden, který našemu městu může závidět celá republika, protože ve středu jsme otevřeli dálnici to času a dneska otevíráme dva dálniční úseky směrem na sever našeho regionu. Znamená to obrovskou pomoc našemu městu a samozřejmě znamená to příjemnější život pro naše, naše obyvatele. Dálnice D11 je součástí České páteřní sítě, která propojuje naše hlavní město s Hradcem Králové a do budoucna i s Polskem. Její význam je však i celoevropský. Dle mezinárodní dohody totiž náleží k Evropskému dopravnímu koridoru Paříž-Moskva, který spojuje západní a východní Evropu.